Claus Iohannis, mesaj de ultimor pentru Vladimir Putin, ce i-a transmis subliniere F-ul statului pre-subliniere dintelui rus. Gestnea subliniere deptat din partea pre României. Klaus Iohannis, a transmis un mesaj președintelui Federației ruse Vladimir Putin, în urma incendiului care a avut în centrul comercial Zinia avinia, din localitatea Chemerovo. Președintele Klaus Iohannis a exprimat condoleane președintelui Vladimir Putin, Familiilor îndoliate ai poporului rus, ca urmare a tragicului incendiu, în urma căruia au pierdut via numeroase persoane, printre care i copii. De asemenea, președintele României a transmis urdens netto iregrabnic victimelor incendiului, care au fost evacuate, și salvate. potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale.